Вікторію Костецької з результатом 200 балів за зовнішнє незалежне оцінювання з хімії вітає її вчителька та класна керівниця Галина Мартиняк. Жінка каже, Вікторія з 7 класу брала участь в олімпіадах з хімії. «Я замітила Вікторію на уроках хімії, так як вона дуже активна була на уроках, швидко все засвоювала. Я підійшла до неї і запитала Віка, Будемо готуватися до олімпіади по хімії. Ми брали з неї завдання з різноманітних областей, олімпіад міських і обласних, і розв'язували ці задачі. Вікторія Костецька розповідає, до іспитів готувалася більше року. Це була моя ціль, ще з початку навчального року, що я отримую 200 балів з хімії і з математики. Я не могла спати, а чекала, коли в 12 годині оголосять результати. Я була вдома і найперше дізналися мої батьки. Вони, звичайно, були раді. До хімії Вікторія готувалася самостійно, а математику, каже, вивчала з репетитором. Дівчина розповіла, яке завдання для неї було найскладнішим під час тестування. Система рівнянь з параметром. Це, можна сказати, найскладніше завдання у всьому ЗНО. Я витратила на нього близько 30 хвилин лише на розв'язання, а потім для перенесення в бланк ще десь близько 10. Вай Вікторія, спробуємо розв'язати це перше рівняння, підставивши замість А значення рівне нулю. А рівня нулю. 4, 5, Вчитель математики Олег Батюк каже, у школі Вікторія знала предмет на відмінну. «Усі контрольні роботи Вікторія писала на дванадцятки. Не пам'ятаю, ще за весь рік неї траплялося десятка, мабуть, дні. Одинадцятка, якщо була, то, можливо, одна або дві. Працювала на 100%. І тому такий високий результат». Зараз Вікторія готується до вступу у виш. Каже, планує стати лікарем. Раніше в мене була мрія нейрохірург. Зараз я вже мабуть відмовилась від цього і скоріше кардіохірургом. Мирослава Західна, Василь Панчук, новини на Суспільному, Тернопіль.